I would like to speak in Ukrainian. So if you don't understand the language, you can ask Igor to provide you headset for to English. добрий. Я хотів би, щоб ми поговорили на одну таку тему, такої особи цікавої Зараз поки на проєкторі нашому, що я хочу говорити. Яка у вас асоціація, коли ви бачите цю фотографію? Це голуб. В, Біблії є, в місті Біблії написано, що коли Ісус прийняв водне хрещення, то Дух Святий у вигляді голуба, чи як голуб спустився на нього. І в нас така асоціація, що Дух Святий це голуб, але це просто порівняння, як спустився, як голуб. Тобто він так плавно спускається. Але я хочу говорити на іншу тему сьогодні. Я Хочу говорити на тему одного пророка з Біблії, якого ім'я означає «голуб» — це Йона. Я хотів би читати кілька віршів з книги Йони, почну з першого розділу і сьомий вірш. Ну, я думаю, що більшість цієї історії знаємо, що відбувалося з Йоном. Якщо коротко, то Бог його послав пророкувати до Ніневії. Щоб була назична і Ніневія. Він не хотів, але потім все таки пішов, і Бог її не знищив цю Ніневію, ту країну. Але я хотів би такі короткі вірші дочитати, які мене зацікавили. Це перший розділ Сьомий вірш. І сказали вони один до одного. Це ті, хто пливли з ним на кораблі, коли він втікав. Від лиця Божого, так сказати, він знав, що він не тече, але він не хотів цього. Це ті, хто пливли з ним. Дайте кинемо жереби, щоб дізнатися, через кого нам це лихо. І кинули жереби і впав жереб на йону. Це дуже цікаве дійство це кидати жереби. Тобто, як я це розумію, це вони хотіли випадковістю знати, хто винний. Але я вважаю, що немає випадковості. Все, що в на світі існує, має якусь ціль, має якесь направлення. І в комп'ютерній технології, і в математиці є така проблема, яка називається генератор випадкових чисел. Чи можливо згенерувати випадкове число? Я вважаю, це неможливо. Ми можемо робити щось майже випадкове, щось похоже. Наприклад, я писав функцію, я яка зараз біля секунды, на основі цього я генерував випадкове число. І воно виглядало як випадкове, але воно не було випадкове. Але цікаво, що я вважаю, що Бог стоїть за всіма випадковостями, які нам здаються випадковими. Тоді, коли був йон на кораблі, кілений жереб, всіких було, ми не знаємо, але випало на нього. Це не було випадково. Якби це було випадково, може, вона є капітан чи інша, але впало саме на йону. І в цей час люди були впевнені, що це був він. І що вони йому задали питання? Мені питали їхні питання, які задали. Це восьмий вірш. «Скажи нам, через що нам це лихо? Яке твоє заняття?» «Звідки ти йдеш, де твій край, з якого ти народу? Оці питання, яке твоє заняття, це те, чим ти проводиш свій час, що ти робиш, звідки ти йдеш, тобто є направленість, він був, мав в Ніневію, він поплив в фарсіс, в іншу, іншу сторону, це направленість, і де твій край, з якого ти народу? Тобто це важливо зрозуміти, хто ми є, чим ми займаємось на землі і куди ми йдемо». Ми, як віруючі люди, ми повинні йти напрямок наш на небеса, тому що тут все тимчасове, все міняється швидко, і ми не завжди можемо цим цим контролювати, що відбувається. Бог цим контролює. Але ми можемо ставити напрямок куди небеса. Для цього нам треба служити Богу від щирого серця і те, щоб він нас ввів. Тому що ми маємо багато виборів в житті. Ми можемо піти в пункт А, або в пункт Б, або в пункт С. Ми не знаємо, куди краще. Мабуть Б, але може С. Але Бог знає, що може Ей, найважчий шлях. Але в результаті ми станемо сильнішими, станемо мудрішими. І Бог нас проведе через ці обставини. І ми вибрали би Б або С. Але Бог каже, ні, це буде вибір Ей. Чому так? Бо Бог знає все. Він, він, він, він контролює всього. Він просто бачить наперед наше життя, що ми будемо робити і як будемо йти далі. І ці питання мені дуже цікаві. Хто ми є? Яке твоє заняття і звідки ти? Де твій край і з кого ти народу? Ми народ Божий, виборний. Ісус пострадав за нас і дав нам можливість стати Його дітьми. До того ми просто були не Його діти, а зараз ми Його діти. І нам потрібно цінувати тою можливістю, бо в кожного є своя якби, милість від Бога. Хтось почув про Бога раз і пішов за ним. Хтось почув сто разів і пішов також. До когось Бог стукає кілька разів і все. І кінець життя, і вічність. А комусь Бог дає ще можливість знову і знову почути голос і дати шанс покаятися і піти за нього. Хотів би зачитати тут продовження до сторі Йоне. Ну, він був в Рибіці великий, був три дні і три ночі. Це такі, як про образ Ісуса Христа, що Він був так, також був помер і Воскрес через три дні. Тобто він був якби, така аналогія старого заповіту до Нового, що Іона і Христос, це, типу, як нам показав приклад, типу, що от це три дні, три ночі був як обмежений, а потім став вільний. Так само Ісус він був у гробі, він смерть не змогла його втримати, і Він Воскрес. І тоді, коли був Йона в рибі, Він молився. Записана його молитва з 2 розділу, з 3 по 10-й вірш, а я читаю тільки кінець цієї молитви, 10-й вірш, 2.10. А, «А я голосом хвали принесу тобі жертву, що обіцяв виконою спасіння Господа». Тобто все, що він говорив, це було правильно, добре, але кінцевий результат, що він сказав, хвалу принесу тобі в жертву, тобто Бог потребує хвали. Бо ми хочемо, щоб Бог нам допомагав у всьому, він нам допомагає, нас благословляє. Але іменно хвала, подяка — це те, що йому приємно, що подобається. І тут в кінці тієї молитви Йон сказав, що голосом хвали принесу тобі жертву, що обіцяв виконую. Тобто також те, то, що ми обіцяємо Богу, треба виконувати. І після того один з цих вірш звелів Господь Рибі, і вона вивернула Йону на сушу. Тобто оця вся молитва була, йшла, але в кінці, коли він віддав хвалу для Бога, все, кінець, Він вільний. Це показує мені, як це важливо Богу богохвалити і славити Його, тому що Він, він – єдиний до стані слави. І потім, коли я, читав, я третій вірш, третій розділ, 10-й вірш, і побачив Бог вчинки їхні, це нінамітян, які покаялися, що вони навернулися зі злої до дороги своєї і пожалкував Бог до цього лиха про яке говорив, що наведе на них і не навів. Тобто Бог, Він нас є милосердний. Вони були грішними, ті люди, вони неправильно спивали і Бог їх хотів знищити. Це було справедливо. Вони робили погані речі, Він їх знищив, це справедливість. Але Бог, Він вищив, Він дав їм милість. Тобто є такі, як дві такі сторони, є справедливість і є милосердя милість. І вони між собою оберненопропорційний. Тобто, де є милість, немає справедливості. Якщо, якщо Бога прошу вибачення, не прощає, то це несправедливо, але це по милості. І цікаво, хто може знає польську мову, слово «мілощ» означає любов. Тобто, я бачу, що дуже близькі поняття милість і любов, вони пов'язані. Тобто, якщо Бог нас любить, Він нас точно любить, він нас милує, але для цього треба прийти до нього з покаянням, з проханням, що він нас попросить просто вибачення, якщо ми щось не так зробили. І хотів би зачитати ще Якова другий розділ з 13-го віршу. «Бо суд, бо тому суд без милості, хто не виявив милості. Милість перевищує суд». Тобто, Біблія нам доказує, що милість вона вища, ніж суд. Суд, Дає справедливість, а милість дає несправедливість, але вона показує любов, любов Бога до нас. Бог, він самодостатній, і він може і без нас існувати, ми без нього не можемо. І тому, коли ми когось, може, осуджуємо без милості, так само можемо отримати від інших, від Бога, це саме невиння милості. Також бібліозаписана історія про одного раба, який був винний велику суму своєму господарю. І господар йому простив. А цей раб він пішов і знайшов іншого свого якогось знайомого чи друга, і каже, ти мені винний, милу суму, віддай мені вже. І в кінці цієї історії що сталося? Цей пан, який йому простив, він сказав, все, скасове прощення, ти мені віддавай. Так само наш Бог, якщо ми прощаємо, ми прощаємо когось, Бог нас прощає, якщо ми когось не прощаємо, Бог може нам гріхи простити, але провину, вину, яку ми отримаємо за порушення, можемо пожати. Бо Бог прощає наші гріхи, але Він вирішує, чи ми його понесемо наказання, чи не понесемо. Тобто, якщо ми щось зробили не так, то Бог нам дає шанс покаятися, і щоб ми відчували Його волю в нашому житті. Тому що справедливість – це добре. Ми хочемо справедливості. Це така природа людська, щоб було справедливо. Якщо, наприклад, в мене вкрали там, знаю, курку чи там, свиню, то я хочу, щоб її віддали. Ну, у мене немає їх, але я хочу, щоб не її віддали типу, по справедливості. Бо в, в старому заповіті були такі закони, що якщо хтось вкрав якусь річ, він віддавав її в кілька разів. Це дуже правильно. Бо просто якщо хтось порушив закон, щось що обікрав і сів в тюрму, то мені наприклад, від цього... Не сильно краще. От в мене була там курка, в мене її нема, а він в тюрмі, типу, наприклад, і що це дасть? Ну, да, типу, ніби справедливість, але в старому запиті було краще, якщо винний курку, сім курей віддасть. Тоді вже якось пропаде бажання щось комусь забрати, якщо буде це справедливість. Але Бог наш, він милосердний. Якби він поступав з нами, як ми іншими, то ми були б бідні, але він нас прощає, коли до нього приходимо. І от, звертаюся до історії, до Йони, Йона знав, що Бог милосердний, він тому не хотів іти. Це написано в четвертому 4-му розділі, другий вірш. «О Господи, чи не це слово говорив я, коли ще був у країні моїй? Тому я утік до Фарсіса, бо знав, що ти – Бог благий і милосердний, довготерпеливий і багатомилостивий, жалкуєш про нещастя». Він був пророком Божим, значить, він спілкувався з Богом, він знав, він розумів Божу природу, що Бог, він можна казати, але він добрий, він милує нас, От, і тому він не хотів йти в Неві проповідувати, але це велике місто, воно, воно спаслося таким чином, що вони покаялися від всіх, від малого до великого, навіть, навіть тварини, які там жили, теж були задіяні в покаянні, так сказати, і виходить, що Хотів Йона дуже сумувати. Це було його рішення, тому що він побачив, що він говорив, що буде знищена Ніневія. Вона не знищена. І потім, що сказали, що горе тут не здійснилося чи як. І Бог йому показав такий приклад з тим деревом, яке виросло. Він спостерігав, чи буде знищена Ніневія. І виросло дерево за одну ніч. І затуляло сонце, і йому не було жарко. А потім воно пропало, дерево через день. Черв'як під... зробив, щоб воно всохло. І Йоанн дуже сильно розстроївся аж до смерті, сказав, дуже смутився навіть до смерті. І тут сказав Бог, ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і якою не вирощував, що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. Чи ж мені не пожаліти Ніневію місто велике, в якому більше 120 тисяч людей? Тобто Бог хотів, щоб не його, його зрозумів. Він зробив таку аналогію, як притчу, але на реальному житті з цим деревом. Що йому було шкода – це дерево, але Богу шкода людей, які до нього не приходять. Тому давайте ми в нашому житті будемо направляти свій зір до Бога, і щоб слава була тільки йому. Амінь.